شلوار کو چھوڑ دیں امام صاحب کی کراٹ کو چھوڑ دیں امام مسجد کے معاملات جو ہم نوٹ کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے ذرا وہ تبدیل کرے کہ یہ نہیں یہ ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ امام مسجد کیسے رہ رہے ہیں امام مسجد کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی مسلط نہیں ہے ہماری ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں صرف کہہ کے نہیں کر کے بھی دکھائیں ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ جس, جس جس جگہ سے کوئی آیا ہوا ہے اس میں اگر کوئی چھوٹی